Hello this is a shout out to all the rappers in the house check this out Haazir hai haazir hai bhai tera haazir hai haazir hai haazir hai haazir floor rap competition <tickle> <tickle> kar کیوں? اس لیے کہ بھائی کا ریپ بس ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ایکچول ریپرز ہیں وہ شائن کریں اب اسے ہم کریں گے کیا ہم ایک ریپ کمپٹیشن کریں گے ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی ریپرز ہیں آپ لوگ یہ بیٹ میرے چینل پہ علی جفر کے یوٹیوب چینل پہ علی ظفر مطلب میں ہی تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے بھائی علی ظفر کی یوٹیوب چینل پہ جائیں اور سبسکرائب کریں وہاں جا کے اس بیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لو اور اپنا ریپ اس پہ گا کے تو اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کر کے لائٹنگیل ریکڈس کے فیس بک